Välkommen! Eh, I den här filmen så ska vi prata lite grann om hur eh, du refererar eh, och undviker plagiat i professionsvetenskapliga artiklar. Jag heter Karin Stolpe och jag heter Gunnar Höst. Och jag ska börja med att berätta lite grann om referenser och vilken roll referenserna eh, fyller i just en professionsvetenskaplig artikel. Eh, generellt sett så kan man säga att i just en professionsvetenskaplig text så kan man vara rätt så sparsam med referenserna. Eh, man behöver inte backa upp alla sina påståenden på samma sätt som man gör när man skriver en vetenskaplig text. Utan författaren får själv ta ganska stort ansvar för de utsagor han eller hon gör. Man kan heller inte vänta sig eller förvänta sig att en läsare kommer att följa upp de referenser som man anger i sin text. Så referenserna i en professionsvetenskaplig text fyller en liten annan funktion än i till exempel en vetenskaplig artikel. Eh, och en sån viktig funktion är just att ge eh, upphovsmannen eller kvinnan till centrala idéer, eh, erkännande för de idéerna. Eh, en annan funktion är att man kan ge läsaren tips om vidare läsning. Och eh, då behöver man ju också tänka på att den läsningen faktiskt är öppet tillgänglig för en läsare. Vi har sagt att eh, vi ska försöka vara sparsamma med referenser i de här artiklarna. Men det är ändå viktigt att ha med tillräckligt mycket referenser för att undvika plagiat. Eh, så vad är då plagiat? Plagiat är att använda någon annans verk och presentera det som sitt eget utan att referera till källan. Det kan handla om text, idé, teori, bild eller figur eller ett diagram. Även att omformulera texten till dina egna ord utan att ange källa är plagiering. Så när man direkt använder någonting som någon annan har tagit fram så är det alltid viktigt att eh, visa på ursprungskällan. Eh, och en annan aspekt av det här kan är att eh, undvika upphovsrättsintrång så det är viktigt att eh, försäkra sig om att eh, man har tillstånd att använda figurer och bilder till exempel. Så här har författaren ett stort ansvar för att undvika plagiat och eh, intrång i upphovsrätt. När man skriver om någonting som man själv tidigare har publicerat, till exempel en forskningsartikel eller om man har skrivit om sina erfarenheter tidigare, så är det lätt hänt att texten ligger ganska nära den versionen. Och det kallas då för självplagiering. Men tanken här är att om man skriver om sin egen forskning till exempel så har man ju tidigare skrivit om den på ett vetenskapligt Sätt. Och i och med att eh, professionsvetenskap skiljer sig ganska mycket åt så bör det inte vara särskilt liktext text. Eh, så risken för att eh, själv plagiera borde vara ganska liten. Men det är ändå någonting som man behöver vara uppmärksam på. Och det är alltid viktigt att eh, om man skriver om någonting man själv har gjort att man även då eh, anger vad det tidigare har publicerats.